Som nordmann så er jeg stolt for å kunne ønske deg velkommen til Kahoot, som kanske er det største EdTech-eventyret til Norge noensinne. Kahoot har nå blitt et verdensomspennende firma med miljoner hvis ikke milliarder, av brukere. I denne filmen ska vi gi en kjapp innføring på hvordan å opprette en konto og bruke de enkleste funksjonene i Kahoot. Og la oss si med en gang først som sist. Kahoot har blitt ett kommersielt produkt. For å være et verktøy som på en måte alle brukte, så har man nå sett muligheten til å begynne å tjene penger. Du kan bruke denne här fremdeles i gratisversjonen som lærer i grunnskolen, men det blir stadig flere begrensninger som vi kommer til å se på i denne filmen. Så på en måte så kommer jeg til å vise deg masse fin funksjonalitet, men masse av det får vi ikke bruke hvis vi ikke har kjøpt en betalt lisens. Og så er det sånn at i dag så bør vi jo egentlig ha databehandleravtaler med de leverandørene av programvaret som vi bruker. Eh, og det er jo også et argument for å kjøpe rettigheter til Kahult slik at vi sørger for at ikke personopplysninger kommer på av avveie. Men hvertfall slik jeg tolker personvernforordningen så er ikke et eget navn, for eksempel Magnus Nord, det er ikke persondata, og i hvert ikke Magnus. Da gir vi i gang. Da går jeg inn og er her inne, og later som nå jeg skal opprette en konto for første gang. Da går jeg opp i høyre hjørne, og så trykker jeg på Sign up. Da kommer jeg inn til en side der jeg skal fortelle om jeg er profesjonell, en, bare en privatperson, en elev eller en lærer. Elevene dine må ikke ha egen konto for å spille Kahoot, men hvis du ska bruke det over langere tid, og vi skolen din har en databanderavtale, så kan det nok være på å lure at elevene også oppretter en egen bruker. Men de må altså ikke gjøre det. Nå går jeg in og jeg sier at jeg er lærer. Det neste Kahoot lurer på, det er hvilken type lærer er du? For hvis du jobber i bedrift, skoleadministrasjon eller høyere utdanning, så får du veldig mye mindre funksjonalitet gratis enn vad du får hvis du er en lærer på en skola. Og jeg er skolelærer og velger i dag skole. Her skal jeg da opprette en konto og jeg vil alltid anbefale dig enten du er lærer eller elev, student og logge på med eksisterende kontor fra Google, Microsoft eller Apple når du oppretter en konto på tjenester som for eksempel Kahoot. Nå hadde jeg en konto fra før, så jeg valgte å gå in i dette velkomstvinduet, som forandrer seg stadig vekk, og det ser kanskje litt annerledes ut hos mig enn ser ut hos deg. Men her har vi på en måte dashboardet med oversikt over eh, information om kontoen vår, om nyheter og hvilke quizzer jeg har spilt tidligere, osv. Men vi skal opprette nå vår aller aller første Kahoot Quiz. Så jeg går opp i høyre hjørne og skal trykke på opprett. Men før jeg gjør det, så sier han her at disse, alle disse tingene som har merket med stjerne, det er ting som jeg må betale ekstra for, for å ta i bruk. Og det er nå ganske mye her inne. Jeg kjører for øyeblikket med en helt gratis versjon, så du vet det. Jeg trykker nå på opprett. Her inne så møter det deg nå en del maler som du kan ta i bruk i forhold til å opprette kajouten din. Jeg mener om at det har jeg aldrig gjort selv, men jeg har hørt at det kan nesten være like forvirrende som det er positivt. Så i denne videoen i hvert fall velger jeg blanke ark med farvestifter til og trykker på opprett. Da kommer jeg in i brukergrensesnittet som jeg oppretter spørsmålsark eller lysbilder i Kahoot. Det jeg pleier å gjøre, det er at jeg aller først går opp på toppen til venstre og går in på innstillinger. Här ska du skrive inn sammendrag av det du skal presentere i Kahooten din. Jeg har gitt min titel Teknologi, Støtt og Læring. Jeg har skrevet in en kort beskrivelse. Jeg lagrer den automatisk i eh, mine Kahooter. Her er det noe som heter egen definert profilering, det vil si at skolen din kan ha logo på og så videre, det forutsetter kjøpsversjon. Og her kan jeg legge til en YouTube-video som brukerne mine ser på mens de venter på at Kahooten skal starte. Vi kan spille lobbymusikk i stedet for den YouTube-videoen, og här på lobbymusikk så kan du velge forskjellige typer musikk som ligger inne. Du kan velge om den skal være privat, eller offentlig Kahooten din. Jeg pleier alltid å velge offentlig, for da kan elevene prøve sig på Kahooten på forhånd. Hvis det på en måte skal være mer prega enn prøve, at ingen ska få tilgang og ingen ska kunne søke sig fram til den før du kjører den første gangen, da kan det hende at jeg velger privat. Här Her jeg deler jeg som regel alltid det jeg lager, och så går jag på språk. Her kan jeg velge et annet språk enn Norsk bokmål, hvis det skulle være forhåndstjenelig. Og så kan jeg også legge til et bilde. Jeg trykker på «Legg til bilde», og her er den en tjeneste som heter «Get images», og den har veldig mange bilder som du kan søke deg frem til. For eksempel «IKT» søker jag meg etter her. Skal vi se vad han kommer opp med da. Da finner jeg en masse digitale bilder. Men det som er problem her, det er at denne tjenesten også krever at du har betalingsversjonen. Du kan maximalt få sätta in ett bild i gratisversionen. Men det du kan göra, det er att gå helt på botten och trycka på ladda upp bild. Då går det in dina egna bilder på enheten din. Jeg sitter på en PC så jag går in på bilder och så finner jag för exempel bilde av IKT och lärarsektionen på Högskolan i Östfold och så sätter jag in det och det bilde var för stort så jag vill hitta mig ett bilde som er mindre. Eh det handlar om vilken upplösning jag bruker. Begrensningene på bildet er maksimalt 5 megabyte, og ikke mer enn 3000 ganger 3000 i oppløsning, man må vist ha mindre enn det. Da trykker jeg et bilde som er mindre enn det, og så setter jeg inn det, og da blir det bilde det som står, som forbindes med quizen når vi starter den nå, på og når han ligger i kontrollpanelet ditt. Da sier jeg meg ferdig med sammendraget mitt, og trykker på knappen «Ferdig». Da skal jeg lage mitt første spørsmål. Og man bygger sig in spørsmålsark for spørsmålsark om gangen. Og så kan man hele tiden legge til spørsmål, eller faktisk nå også lysbilder. Den bare viser jeg fram, for alle disse funksjonalitetene som ligger her, de er i betalingsversjoner. Det eneste jeg kan gjøre er den klassiske versjonen. Så i og med at jeg ikke har betalingsversjonen, så får jeg ikke visa deg disse. Men här er det mye spennende eh, muligheter som ligner veldig for eksempel med meter som jeg er godt kjent med fra før. Så jeg går i stedet på her og velger Legg til spørsmål, for her har vi muligheten til å legge til nye spørsmålsark. Men jeg må også velge eh, sant eller ikke sant, eller eh, ett spørsmål som er på en måte multiple choice. Så når jeg trykker jeg meg mellom de forskjellige lysbildene, ser du at den blir uthevet litt med sånn blå bakgrunn. Og da går jeg opp på toppen først, og så skriver jeg inn spørsmålet mitt. Da har jeg skrevet in spørsmålet, hva er det beste digitale notatprogrammet? Det er litt subjektivt, så jeg har skrevet in fire forskjellige alternativer her nede. Og så går jeg, og så haker jeg av for det som er riktig. Når jeg vanligvis stiller spørsmål, så har jeg ofte flere riktige svarealternativer som mine elever eller studenter kan svare. Og det har du også nå fått inn i Kahoot, men selvfølgelig så er det en betalingsversjon. Så hvis vi titter her borte, så ser du flere valg at studentene skal svare flere av de som er riktige, og de får flere poeng hvis de velger flere. Men det er dessverre bare tilgjengelig i betalingsversjonen. Så har du poeng, eller dobling av poeng, eller ingen poeng, hvis du vil ta vekk konkurransemomentet helt. Så har du mulighet til å velge hvor mange sekunder man skal få på sig å svare på spørsmålet. Og alle disse innstillingene, det gjør du per spørsmål. Så hvis et spørsmål er vanskelig enn noe andre, så kan man ge mer tenketid på det. Hvis du skal stille relativt like spørsmål flere ganger, så har du en mulighet her nede å trykke på Dupliser. Når jeg gjør det, så Trykker jeg på den, og da får jeg en kopi av spørsmålet liggende rett etterpå. Og da kunne jeg for eksempel gjøre om hva er det beste tegneprogrammet, og så gjøre om eventuelt svaret her nede på bånd. Så det er dupliseringsfunksjonen. Fortløtene underveis, når du trycker på näste lysbilde, så lagres det du har skrevet i lysbildene. Det jeg ofte gjør, er at jeg går in på forhåndsvisning, også underveis i prosessen, og så ser jeg hvordan dette her vil bli senest ut. Så bryter jeg den eventuelt med å trykke på Escape. Så kan det hende at du vil ha et bilde knyttet til selve spørsmålet. Du stiller et spørsmål om et bilde, for exempel. Og da kan du gå en här og så kan du tryke på plussen, O jen så kan du bruke denne bilddatabasen eh, som koste penger du må ha no mange. Eh, du kan gå in på giffe og søke dert fram til giffer og så det er kostnods du kan ha kristreremarke som man søker sig fram i. Du kan ha videoer, Du kan gå ett på Youtube, kopiere en delingslenke på YouTube og levere den inn her, og så kan du velge når du limer inn en lenke, kan du velge når etter hvor mange sekunder i videoen du skal starte. Du har også muligheten til å få lest opp tekst. Så når du har en tekst, så kan du trykke på dette ikonet for å få lest opp teksten. Dette er en demonstrasjon på en tekst. Og det kan jo være bra for de som ikke har så gode leseferdigheter. Og så trykker jeg på Legg til, og så er dette lagt til. I steden for bilde, så legger jeg da til denne lyden som leser opp teksten for eleven hvis nødvendig. Så skal jeg også vise deg at når man går inn her så har man mulighet til å laste opp egne bilder også her. Og, da jeg på opp bilde, og så här. Oå trycker jag på laståp bilde, O så må je bramar fram til bilder jag har på min datamaskin och så trycker jag på opne O der laste dettebildere in O vi kan stille spør knyttet nytte til vilken frukt er dette for exempel. P reststen når jegtit den ermletter så säde je at giffer faktisk er gratis og kristremarker, så det kan du bruke søkefunktionen på å søke der fram med. Jeg tror ogs je vilger og vise hvordan du ligger til en video. Her går je også je går til YouTube og så går je på om kal gå et på YouTube YouTubej og så trycker jag på den knappen som heter ett del harneddag. O så vilga og så, så trycker jag på koper O så går je tilbakettilka Kahoot, og så lime jag in denne. Og så trykker jeg Legg til. Og da kan jeg velge at jeg skal starte etter så så mange sekunder og avslutte etter så så mange sekunder. Så når som helst i denne sekvensen kan jeg velge å spilla av en del av videon og så starter spørsmålet. Nå velger jeg å på Legg til her, og da starter også videon opp med en gang vi kommer til dette spørsmålet. Når jeg er fornøyd med kvissen min, så går jeg opp i høyre hjørne og trykker på lagre. Når jeg kommer inn, så får jeg en kontroll på at alle spørsmålene er riktig. Og da kan jeg gå inn og trykke, her får jeg et beskjed om at jeg ikke har svart at det er et riktig svar i modul spørsmål 4. Så da trykker jeg på fix. da går jeg tilbake til spørsmål 4, og så svarer jeg det riktig, og så prøver jeg mig på lagre igjen. Han på en måte kvalitetssikrer nå, at det er mulig å kjøre denne quizen uten feil. Og her kommer selgeren fra Kahoot frem igjen, for jeg har jo brukt en funktion som koster penger, så enten må jeg eller som jeg kasten, den. Så jeg må nå slette dette spørsmålet, hvis ikke som må jeg betale. Yippie! Og da har jeg endelig fått til å lagre min Kahoot, og som student hos meg så er det denne lenken her, del med andre, og kopiere denne lenken. Det er det du skal gjøre når du skal levere denne oppgaven til meg. For å titte på det andre så kan vi spille noe med en gang, eller så kan vi teste den ut, og teste den selv på skjermen og se hvordan den ska spilles. Jeg prøver meg nå på spillen nå med en gang, og så velger jeg Undervis vil si at jeg som lærer styrer hastigheten. Tildel, da kan studentene studere i sin egen hastighet. Jeg velger nå undervis, og på vanlig måte så genereres det nå en kode. Jeg velger å spille i klassisk modus. Her finns det muligheter å spille sammen, som er spennende, men da vi i betalingsversjonen igjen. så får jeg mange muligheter med hurdan jag vill ställa in och sortera svar och så videre. Jag går rätt och trycker på klassisk. Det genereres nå en unik PIN för detta studie som jag väljer och förmedlar till mina brukare och i och med att jag delar skärm med en del kollegor nu så kommer ni in eh och gör klar och når studenten har kommit in så är det som vanligt och trycka på start. Visst jag irriterar mig väldigt över musiken så kan jag justere ljudhöjden. Eller jag kan välja vilken typ av musik som ska spilles i lobbyn. Jeg tror jag välger att ta den helt veck och så trycker jag på start. Och där er vi i gang med den første quisen.